لن Yen الله Len من الغيب Len Yen ما قاسينا لن Sana, الله لن Sana, الله وسيغنينا به عن لا ينسانا الله لا ينسانا الله سيأتينا من الغيب أحلاه فينسينا ما قاسيناه لا ينسانا الله لا ينسانا الله لا ينسانا الله, لا ينسان الله لن ينسانا الله، سيؤتين من الغيب أحلاه، فينسين ما قاسينا لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب لن ينسانا الله، لا ينسانا الله، ستحط وصلاه